Stari grad orčiol zora rana kad to važe oživi život živa rana Има dana druga kuća mi kafana ukidimo pjevačku